Всім доброго дня, бажаю! Одного разу якось так сталося, що склопідйомник задніх правих дверей перестав опускати скло. Продемонструю я це наглядно. Тисну на клавішу, щоб скло опустити. Сам підйомник, як ми чуємо, живий, але скло не опускається. Маніпуляції вверх-вниз не дають ніякого результату. Тоді я опустив підйомник вниз і спробував порухати саме скло руками. Скло рухається як донизу, так і доверху. А це означає, що воно до підйомника не прикріплене. Значить, шукаємо проблему в кріпленні скла до підйомника. Для цього мені потрібно буде зняти накладну карту дверей як пластмасову, так і металеву. А щоб скло мені не випало в осадок, я його зафіксую. Демонтаж пластмасової карти почнемо з ручки. Саме під нею ховаються два шурупи, які нам потрібно буде відкрутити. Тож знімаємо пластмасову накладку. Тримається вона на трьох кріпленнях. Шурупи ховаються ось у всіх шахтах. Щоб їх викрутити, готуємо головку торкс на 30. А ще два шурупи знаходяться в нижній частині дверей. Один і другий. А для них потрібна двадцятка. Далі стандартна процедура знімання обшивок, що тримаються на кліпсах. Ну, а тут обережно, бо карта ще не повністю вільна. Спочатку знімаємо і від'єднуємо клавішу підйомника. Ось такий в неї вигляд. Далі від'єднуємо від ручки тросик, що веде до замка. І залишилась у нас лампочка. Якщо ж зняти штекер однією рукою не вийдеться, можна поступити іншим способом. Вдавимо весь блок світильника, а там вже знімемо штекер. Далі по периметру ми відкручуємо шурупи, щоб зняти металеву накладку. Для цієї процедури готуємо ключ на 10. Склопідйомник кріпиться саме на цій металевій карті. І якщо у підйомнику скло, воно не дасть зняти цю карту. Знімаємо, наскільки дозволить, це кабель. Цієї відстані нам цілком достатньо. А ось і місце, де повинно кріпитися скло. Але як і чим воно тут кріпиться? Для цього є ось такий круглий фіксатор-розпорка, який складається з двох частин. Фіксувати скло в підйомнику потрібно буде ось через цей отвір. Ось цей фіксатор, який самостійно випав і звільнив скло від підйомника. Вставляючи одну частину в іншу, ми його розширюємо, і таким чином фіксується скло. Кріпимо назад металеву карту і опускаємо скло на його місце в пазу. Ну а далі фіксуємо його розпоркою. Спочатку більша частина, а потім в неї вставляємо меншу. Ось так фіксатор розпорка стоїть на своєму місці. А тепер перевіряємо, чи рухається скло за підйомником. Ну, до верху воно пішло б у будь-якому випадку, а вниз все в порядку. Скло підйомник працює, скло в ньому зафіксоване, що і намагався сьогодні зробити. Хай все буде добре, залишайтесь здорові!